Hallelujah. Halleluja. Zdejme chválu Ježíši. Prosím, posaďte se. Zvedněme své ruce k Pánovi. Pozvěme dnes Ducha Svatého, aby nás provedl slovem dnes cený Duchu Svatý. Děkujeme za dnešní ráno. Modlíme se, abys otevřel našeho ducha dnešní ráno. Abys otevřel naše srdce a mysl. Aby se to psané slovo stalo živým slovem. Pane, je Pane, úžasné, že známe psané slovo. Ale bez oživení slova není moc. Otče, prosíme tě dnes, abys přišel a splodil v nás živé slovo. Slovo, které zničí každý náboženský aspekt v našich srdcích, které zničí každou formu tradice v našem srdci. Prosíme tě, pane, dnes o invazi nebe v našich srdcích. Protože to jsou dny, kdy musíme být na nejvyšších místech. Jsou to dny, kdy musíme být citliví na to, co dělá nebe. Prosíme tě dnes, Otče, vezmi nás, pane, mimo naše podmínky, okolnosti. Odstraň omezení z našich očí, abychom mohli vidět to, co vidí Bůh, abychom věděli, co ví Bůh, abychom se mohli stát součástí tohoto pohybu konce času. Podáváme se Tobě, Duchu Svatý. A tomu, co chceš udělat během tohoto setkání. Modlíme se ve jménu Ježíše. Haleluja. Haleluja, Haleluja. amen. Dnes ráno mě čekalo velmi příjemné překvapení. Dnes ráno jsem dostal od určité osoby moc krásný dort. Jmenovala se Justina požehnala si asijskému kazateli. Protože asijský kazatel, pokud se ti líbí jeho kázání, kupuješ mu jídlo. Když přestaneš kupovat jídlo, tak pro asijského kazatele, to znamená, že musí hledat jinou zemi. Tak děkuji, protože jsem byl dnes ráno tak pouzbluzen. Haleluja! Asi jsou docela bláznivý, protože když mám hosty, kteří slouží v kostele v Singapuru, volám mým vedoucím a přesně jim řeknu, do které restauraci mají vzít. Není to legrace, je to pravda. Za dva měsíce bude pravděpodobně pastor Jakub, alespoň na jednu noc v Singapuru, jíž jsem se díval na restaurace. Restaurace už mám vybrané. To je něco, co vás chci naučit. Jestli chcete, abych dále přijížděl, neberte mě do Burger Kingu. Haleluja. Ne. Jídlo je velmi důležité. Haleluja. Víte, neradkášu v Americe, protože tam je vezmou do McDonalda, KFC, takže asi brzy přestanu kázat v Americe. Haleluja! Dnes ráno. Budeme pokračovat tam, kde jsme minulý týden skončili s kázáním. Jsme uprostřed série, která má titul Vyvolení v Kristu. Pokud Bůh dovolí, ukončíme tuto sérii příští týden. Čili Jeremiáš, kapitola 1, naučili jsme se, že Bůh povolal Jeremiáše, než se narodil. Boží zadání pro Jeremiáše začalo ještě předtím, než vznikl ve fyzické podobě. Také jsme si uvědomili, že naše přirozená DNA pochází od našich fyzických rodičů. Ale náš duchovní úkol a naše duchovní DNA jsou od našeho nebeského Otce. Je velmi důležité, abychom poznali a porozuměli této duchovní DNA. Protože tato duchovní DNA popisuje vaše povolání. Jaké jsou naše dary, naše silné stránky, naše povolání. Vidíme to v životě Jeremiáše. Je tam napsáno, že Bůh k němu mluví, než jsem tě zrodil, už jsem tě povolal za proroka pro národy, než byl dítětem, než šel do jakékoliv školy, byl již nazván prorokem. Měl už svůj úkol. Boží povolání už bylo, povolání bylo napsáno uprostředního samotného. Haleluja. Takže pokud jsi dnes v Polsku, pokud jsi znarodil v Polsku, nebo na Ukrajině, České republice, to nebyl plán tvých rodičů. Byl to Boží plán. Haleluja. Byl to Boží plán. Bůh tě naplánoval, určil místo, kde se narodíš, a to z jediného důvodu. aby žil pro jeho cíl a jeho slavu. Amen. Je to důležité. Protože pokud tento plán nenajdeš, můžeš být největším vědcem tohoto světa, můžeš být nejbohatší člověk na světě, ale tvůj život nemá smysl. Protože tvůj život bude mít smysl jen tehdy, když se spojíš s tvůrcem, který tě naplánoval. Cílem tvého života je to, aby se spojil s naším tvůrcem, který tě navrhl. A dokud to neuděláš, můžeš dosáhnout, čeho chceš. Ale pro věčnost je to bezcenné. No tak. Haleluja. Tak pojďme dneska dál. Pojďme trochu hlouběji do tohoto vyučování. V 8, 28 je napsáno. Víme že, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Ve druhé části tohoto verše je napsáno, že jsme povoláni podle jeho rozhodnutí. Božím záměrem Is that you look like Jesus. Je to, to abys vypadal jak jako Ježíš. ježíš. Like abys vypadal jak jako Ježíš. ježíš. Aby se schoval ježíš. jako Ježíš. Jsi ježíš, jako je... Ježíšovo dvojče. Jsi jaj... ne... jeho right? ježíš. ježíš. dvojče. Amen? Všechno, všechno ostatní je špatně. Všechno je špatně. Je tady napsáno, že jsme povoláni podle jeho rozhodnutí, povolání. A v 30. verši je napsáno, je zde napsáno, že nás povolal, předurčil, ospravedlnil a také miloval. Takže Boží záměr s tebou je ten, abys byl součástí slávy Ježíše Krista. Bůh tě nikdy nenaplánoval, aby spadl, ani abys se onemocnil. Naplánoval tě pro slávu. Haleluja! To je to, co tady vidíme. V první Korinským 2 od 7. do 8. verše se píše nejbrž moudrosti Boží skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Zde přidáme další bod. Je zde napsáno, že nás Bůh předurčil před věky k Jeho slávě. Kvůli Jeho skryté tajné moudrosti nás určil ještě před touto Adamovou dobou. Tento boží plán se neobjevil v Adamově době. Je zde zmíněno a použito slovo před staletími. Ještě před Adamem měl Bůh s tebou plán. To je úžasné. Znamená to, že boží plán pro tebe existoval mimo čas. V efeském první kapitole pátém verši je napsáno, v pátém a šestém verši Efeským 1 ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slavu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. Součástí tohoto plánu je to, že budeme přijati za syny. V angličtině je to adoptování za syny. Součástí Božího plánu je ta adopce, ve které získáme dědictví. Podívejme se na ten dobrý směr adopce. Adopce je synovství. Adopce je synovství. Co je synovství? Synovství znamená, že vše, co má otec, já jsem toho součástí. Všechno, co řídí otec, obdržím jako své dědictví. Takže, když máš Ježíše, Máš všechno. No tak. Musíme to pochopit. Musíme to pochopit. Protože my, křesťané, jsme někdy tak hloupí. Jsme hloupí. Protože přicházíme a modlíme se. Říkáme, Bože, dej mi to. Dej mi tamto. A pak budu šťastný. To je tak špatně. Víte, jak se máme modlit? Dej mi víc Ježíše. Proč? Protože když budeš mít víc Ježíše, vše, co potřebuješ, přijde k tobě. Nemusíš nic hledat. Proč? Protože zdrojem všeho je Ježíš. On je ten zdroj. Někteří lidé zde pochopili. Hallelujah. Jdeme dále. V Bibli je to napsáno velmi jasně. Protože Bůh nám chce požehnat. Chce nás vzít na nejvyšší místa. Víte, není nic vyššího než synovství. Není nic vyššího než synovství. On ti chce požehnat na nejvyšším místě. A v šestém verši říká, abys byl přijat. Podívejte se na to. Jsme hříšníci, jsme ztraceni, jdeme do pekla. On nás vykoupil, očišťuje nás, obnovuje nás a teď jsme zcela přijímáni. Zcela přijímání. Znamená to, že pokaždé, když jdeme do Jeho přítomnosti, nejdeš tam jako hříšník, jdeš tam jako syn. Chci vám teď něco ukázat. Dnes to nemám zde uvedeno v mých poznámkách. Proto také je Ježíš. Zamíchal nový zákon lidem Starého zákona. Víte, jak to zamíchal? Když je učil, jak se modlit. Protože ti muži ze Starého zákona, když se modlili, říkali, pane, jsme hříšníky. Víte, jak začali? Začínali ty modlitby ve vnějším nádvoří. A víte, jak je Ježíš učil modlitce? Říkal, otče náš. Nezačal jako hříšník, ale jako syn. Tak co udělal? On popletl ten svatostánek, protože všichni ti chlapi tam zůstali venku. A víte, kde začal Ježíš? Na nejsvětějším místě. Přímo před Otcem. Otče náš. Haleluja. Takže ty a já začínáme uprostřed. Začínáme těsně před Archou Úmluvy. Otče náš. A později, podívejte se na to, je tam kadidlový oltář. Posvěd se jméno tvé. Poz později, zlaté svícny. Přijď království tvé. A později stoly s předkládanými chleby. Chleb náš vezdejší, dej nám dnes. A později nám naše viny. Tam, kde smíváš svůj hřích. Neuvedň nás v odsouzení. Oltář. Co tam Ježíš udělal? Ježíš jakoby obrátil svatostánek vzhůru nohama. Otočil. Proč? Protože začínal jako syn, ne jako hříšník. Pokud začneš jako hříšník, tak něco s tebou není v pořádku. Něco s tebou není v pořádku. Si povolám být synem. Ježíš zemřel za moje hříchy. Ty a já jsme syny Boha. Když přijdeme do církve, přicházíme k našemu otci. Haleluja. Haleluja. Haleluja! Haleluja! To byl takový bonus, v poznámkách to nemám. Haleluja! Později mi můžete koupit trochu více jídla. Ve zjevení 13.8 je napsáno, Budou přední klekat všichni obyvatele země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Podívejme se, co říká tento verš. Budou přední klekat všichni obyvatele země, jejich jména nejsou od stvoření světa, zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Co se tu pak píše, že před založením světa se Bůh již rozhodl, že ty už ho budeš uctívat, oslavovat ho. Nebyl to nový nápad o uctívání. Ale myšlenka, že ty budeš uctívat, pochází z doby před založením světa. Je napsáno, že tvoje jméno tam ani není napsané. Není napsané. Ale rozhodnutí již padlo, že se staneš uctívačem. Rozhodnutí padlo. Že tvé jméno bude zapsáno v Beránkově knize života. Kdy? Před založením světa. Bůh se již rozhodl. Bůh věděl, že Ježíš přijde. Ježíš věděl, že přijde na zem. Znal svůj úkol. Je důležité, abychom měli toto zjevení, že máme tu duchovní DNA, to zjevení. Že jsme se neobjevili jen proto, abychom nějak žili naše životy. Ale ty a já jsme přišli s konkrétním úkolem z nebe. To zjevení změní tvůj život. To zjevení ti dá ten konečný smysl života. Ježíš znal svůj úkol. Ježíš věděl, kdy přijde na zem. V Evangeliu Jana 8. kapitole. Přečtěme si to, i když je to delší pasáž od 48. verše. Židé mu odpověděli, neřekli jsme správně, že jsi samařan a jsi posedlý zlým duchem. Ježíš odpověděl, nejsem posedlý, ale vzdávám čest svému otci, vy však mi čest upíráte. Já sám nehledám svou slávu. Jest, kdo ji pro mne hledá a ten soudí. Ve 48. verši Ježíš odpovídá. Říká, že má jen jeden cíl a tím cílem je uctívání mého otce. Ve věku 12 let Ježíš zjistil, že má jeden cíl. Tím jedním cílem bylo převzít podnikání jeho otce. Přemýšlejte o tom, když mu bylo 12 let, měl toto zjevení. Můj úkol je spojen s mým otcem. Důvod, proč jsem tady, souvisí s mým otcem. Je to velmi důležité zjevení, protože pokud ho neobjevíš, Nebudeš znát svou identitu. Protože moje a tvoje identita pochází od našeho Otce. Pochází od našeho Otce. Zaprvé od našeho pozemského Otce, ale hlavně od našeho nebeského Otce. Haleluja! Ježíš tedy znal svou identitu. To je také důležité, protože když víš, kdo je tvůj otec, víš, kdo jsi ty. Víš, kdo jsi ty, protože ti to dá takovou jistotu, takové ujištění tvého osudu. Věci, kterou Bůh chce udělat. Farizové ho zde vyzvali. Podívejme se, co je napsáno v 53. verši. Jsi větší než náš otec Abraham, který zemřel? Zemřeli i proroci. Kdo si myslíš, že jsi? Tak se ho ptají. Zda je větší než jejich otec Abraham. Slyšme, co Ježíš odpoví v 56. verši. Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den, spatřil jej a zaradoval se. My day. Váš Abraham otec Abraham zajásal, vzvěději vzvěději že spatřil můj den. Vzpomínáte si, o čem jsme mluvili ve čtvrtek? To, jak Abraham v knize Genesis 15. kapitole, něco se stalo Abrahamovi. Protože v 15. kapitole Genesis najednou Abraham uvěřil tomu, co Bůh říká. Nebylo to jen v jeho hlavě, ale přijal Ježíšovo zjevení. Ježíš tady mluví o tom zjevení. Abraham sledoval, co se jeho otec chystal udělat. A co viděl? Viděl, že oběť byla naplněna. Když viděl tu naplněnou, splněnou oběť, víte, co to znamenalo? Znamenalo to, že mé uzdravení je také dokončeno. Můj zázrak je dokonán. Moje zaopatření je také naplněno. A pokaždé, když ti satan říká, nemáš to, co potřebuješ mít, to je odpad. Proč? Neboť oběť už je hotová, dokončená. Protože oběť je už dokončená. Můj zázrak je již také naplněn. Můj průlom je naplněn. No tak. A co mám dělat? Co musím udělat? Prostě se poddat, ustoupit, zdát se. Je dokonáno. Děkuji. Zcela. Haleluja! Je dokonáno. On už to udělal. Teď je mým úkolem přijmout to, dokud. Neuvěřím. Věřím, že překážkou není Bůh. Překážkou nejsou mé okolnosti. Překážkou jsem já sám. Já sám. Podívejme se, co říká Ježíš. 58. verš. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Dříve, než se Abraham narodil, já jsem. Dříve, než, než se Abraham narodil, já jsem. Židé se chopili kamenu a chtěli ho ukamenovat. Ale minuli se s největším zjevením. On věděl, věděl, o své existenci. Věděl také o své předexistenci. neboť ta předexistence potvrdila jeho cíl potvrzuje úkol jeho otce pro jeho život. Takže Ježíš věděl, že vše, co musí udělat, je žít svůj život a dovolit božímu plánu, ne svému plánu, ne plánu někoho jiného ale božímu plánu, aby tento plán prošel jeho životem. Víte, proč jsou někteří nešťastní? Protože žijí podle svého plánu. Podle svého plánu. Protože vždy žijí podle svého plánu. Víte, proč někteří lidé mají kolem sebe nepořádek? Totální nepořádek. Proč? Protože žijí výhradně podle svého plánu. A když jsi v Božím plánu, ať je těžký nebo snadný, není to důležité. Není to důležité. Proč? Protože v Božím plánu je ta Boží udržující síla. Když je to Boží plán, nemusíš se bát o tuto podporu. Nemusíš se bát o sílu. Nemusíš se starat o zdroje. Protože v mé Biblii je napsáno, že Bůh se stará o ty, kteří ho poctivě hledají. Amen? Chci vám ještě jednou připomenout. Bůh rozumí pouze amen. Nerozumí takovému pokyvování hlavou. Nereaguje na přikyvování. A nejhorší věc, na kterou nereaguje, je takové e". Je to tam jako na záchodě. Bůh odpovídá na Amen. Vím, že jste polská kultura, ale my tady chceme křesťanskou kulturu. Amen. Lukáš 23, 22. Omlouvám se, Lukáš 3:22 je psáno. A duch svatý se stoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Ta část Ježíšova života je popsána v každém evangeliu. V té části je napsáno, jak Duch Svatý se stoupil na Ježíše v řece Jordánu. A přesto to, to apoštol Lukáš popisuje jinak. Jeden z důvodů, proč to tak popisuje, je to, že Bible říká, že byl lékař. Takže jako lékař se na věci dívá jinak. Chci, abychom se ještě jednou podívali na tento verš. Ještě jednou se podívejme na tento verš. Tady se píše něco jiného. Porovnejte později doma ostatní Evangelia, ale v tomto verši Lukáš používá jiný výraz. A podívejme se, jak to jinak říká. Je zde napsáno, že na něj vstoupil Duch Svatý v tělesné podobě. Je to zajímavé, protože když jsem se začal ponořovat do této fráze tělesná podoba, první význam byl fyzický tvar. V jiných evangelích to není tak popsáno. Lukáš to popisuje to, tak, že, že Duch Svatý nepřišel v podobě ducha, ale v podobě těla. Je to zajímavé. Začal jsem se ponořovat do řečtiny. V řečtině je použít výraz somatikos. Výraz somatikos v řečtině znamená fyzický materiál. No, je to úžasné. Tak co tady říká? Když přišel Duch Svatý, existovala fyzická podoba, která vstoupila na Ježíše. Nevím, jestli jste o tom už slyšeli, ale je to vzrušující. Protože to otevírá větší hloubku zjevení toho, co zde Bůh dělá. Tak jsem začal sledovat ten výraz somatikos, kde je byl ještě použit. Když uděláš toto křížové svědectví, poznáš ještě jiné významy. V 1. Timoteovi 4.8 je také to slovo použito. Nemusíme to číst kvůli času, ale je tam napsáno, že cvičení těla je užitečné pro málo věcí. A toto slovo tělesné, to je výraz somatikos. Takže z toho rozumíme, že to cvičení není přece v duchu. Když nějaký chlap chodí každý den do posilovny, tak po ročním chození do posilovny nemá svaly. Jen se mu zvětšuje břicho. A manželka pak ví, že do té posilovny opravdu nechodil. Vypadá to, že chodí, ale ve skutečnosti chodil do kavárny v té posilovně. Seděl tam v kavárně, v posilovně a pozoroval lidi, jak cvičí. Není šance, že tato globální služba v této tělocvičně poroste. Takže zde použité slovo je tělesné. Nemůže přece říct své manželce, já cvičím v duchu. Ne, ne je tady řeč o něčem tělesném. Co výraz somatiko znamená? Znamená duchovní rozměr, ale především, se zužuje na takový pojem. Protože somatiko znamená.. V lékařském světě ta somatická buňka znamená, znamená něco jako kmenová buňka. Co je to kmenová buňka? Když někomu nefungují orgány, co dělají? Vezmou ty kmenové buňky a vstříknou je do orgánu, který nefunguje. Vidíte, kmenové buňky pocházejí z dřeně vašich kostí. A dřeň vašich kostí to je místo, kde začíná život. Tak co dělají? Stříkují to do toho orgánu a objeví se nový život. Takže dnes prostřednictvím těchto kmenových buněk jsou svým způsobem schopni revitalizovat geny ve tvém těle. Jsou schopni jakoby vyladit určité aspekty tvého fyzického těla. Je to neuvěřitelně mocné. Tak co nám zde Bible chce ukázat? Že když Ježíš stál v řeci Jordánu, Duch Svatý, se neukázal jen proto, aby byl kolem něj, ale v tu chvíli došlo k takovému spojení Ducha Svatého a Ježíše. Něco z Ducha Svatého vstoupilo do Ježíše. Něco z Ducha Svatého vstoupilo do něj. V Koloským 2.9 je napsáno, přečtěme, v něm je přece vtělená všechna plnost božství, neboť v jeho těle přebývá veškerá plnost božství. Tělesně. Somatikos. Znamená to, že Ježíš měl v sobě plnost ducha. Přece Jordán. Neměl to, když mu bylo dvanáct. Jak to víme? Protože kdyby to měl ve 12 letech, víte, jeho otec byl tesař. Stavěl nábytek. Ježíš by se podíval na ten nábytek. Křeslo. Nějaká skříň ve jménu Ježíše. Vytvářel by tam ten nábytek. Měl pochopení svého otce, ale nepřijal pomazání ducha. Pak v řece Jordán. Byla to taková infuze, injekce Ducha Svatého do Ježíše. Víte, vždy se rád vracím k řečtině k původním originálním jazykům. Protože angličtina je trochu líný jazyk. Proto také Biblia nebyla napsána v angličtině. Tento jazyk nemá dostatek slov v popisu Boha. Má příliš málo těch slov. Proto Bůh zvolil řečtinu. Podívejte se, co je napsáno v řečtině, pokud jde o tento verš. Celá plnost Boží osoby sídlí v Ježíši. Celá plnost a veškerá míra Boha je v Ježíši. Ne 10%, ne 50% nebo 90%. Ale 100%. Čtyři lidé zde jsou nadšení a zbytek spí. Proč je to tak důležité? Je to důležité, protože je to náš cíl. Je to náš cíl. Naším cílem. Není 30% nebo 50. Je to 100%. Pokud musíš ne 100% substance Ježíše, Tak pousko bude spaseno. No tak, pokud ponesete 100% přítomnosti Ježíše, církev Ježíše Krista dnes, dnes, teď by mohla zastavit válku na Ukrajině. Jedno slovo, jedno slovo a všechno se zastaví nebo nic nemůže stát proti Boží moci. Nic. Nic jí nemůže odolat. Poslouchejte. Ta moc chce do tebe vstoupit v plnosti. V plnosti. Pojďme dále. Římanům 8.19 je napsáno, celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Bible tady říká, že stvoření čeká na syny Boží, protože v dalším verši je napsáno, že stvoření je svázáno. Je svázáno. Co tedy Bůh udělá v posledních dnech? Bůh uvolní dimenzi ducha, kterou předtím nikdo neviděl. A tato dimenze. Uvede tebe i mě do pozice synů a dcer Božích. Již nebude ve stejné fyzické podobě, ale bude manifestace, jakou jsme nikdy dříve neviděli. Židům 2.10 je napsáno, nebudeme to číst. Je tam napsáno, že Ježíšovým cílem je přivést mnoho synů ke slávě. Co je jeho cílem? Přivést tebe a mě na místo, kde přijde plnost Boží slávy. Plnost slávy. Haleluja! Otevřené nebe! Kamkoliv půjdeš, otevřené nebe. Haleluja! Neseš Boží přítomnost. Podívejme se ve Starém zákoně, jak se tam tato přítomnost objevila. Zapište si to, protože to nemáme čas číst. Ale v 1. Mojžíšově 8. Je napsáno od 8. do 12. verše, jak Noé posílá holubici z archy. Je to obraz toho, jak přijde Duch Svatý. Posílá tam holubici třikrát. Poprvé, v knize Genesis můžeme vidět, že ta holubice se vznášela nad vodami. Byla tma a duch se vznášel. Po druhé je napsáno, že Noé vypustil holubici po druhé a tentokrát přinesla olivovou ratolest. Oliva symbolizuje dvě věci. Jedna z nich je pokoj a druhá pomazání. Když se Duch Svatý vrátil po druhé, přišel na Ježíše. Protože co Ježíš udělal? Ježíš nás sjednotil a usmířil s Bohem. A za druhé, plnost Božího pomazání byla na něm. Za třetí, co vidíme, když byla holubice vypuštěna po třetí, už nikdy se nevrátila. A co to říká? říká, že ta holubice našla své místo odpočinku. Kde našla to místo odpočinku? Ve skutcích Apoštolů 2. kapitole se píše, že když on sestoupil, na novozákonní církev, našel tam své místo odpočinutí. Haleluja! Novozákonní církev to je místo, kde Duch Svatý spočinul a stal se jedním z novozákonní církví. Církev, která vypadala, že nemá tuto možnost, tuto kapacitu, Žádné možnosti. Ale historie nám říká, že otřásl dříve známým světem skrze moc Ducha Svatého. Haleluja! Vidíte, na konci času uvidíme takovou moc, Takovou slavu, jakou jsme nikdy předtím neviděli. Haleluja! V Efeským 2, 21 až 22, je psáno, že Bůh staví místo odpočinku pro Ducha Svatého. Boží příbytek v duchu je tam napsáno, že se staví příbytek pro Ducha Svatého. Jako církev máme programy, zpíváme písně, máme různé věci, ale naším cílem není ten program. Naším cílem je to, aby se toto místo stalo příbytkem pro ducha svatého. Aby duch svatý zůstal na každém z nás. Jak víme, že tam zůstane? Jak víme, že pracuje a jedna? Víte, jak to víme? protože slyšíme o zázracích. Slyšíme o nadpřirozeném zaopatření. Slyšíme o spasení. A když to slyšíme, co pak víme? Že Duch Svatý není jen taková proklamace, ale je proměnou, transformací. Ale co víc, je příbytkem příbytkem plnosti Boží přítomnosti. Což znamená, že kamkoliv bychom šli, náš dům se mění. Místo naší práce se mění. Mění se na každé místo, kde tě Bůh umístil. Mění se to místo, protože nyní Duch Svatý žije uvnitř tebe. Žije uprostřed tebe a proudí tvým životem. To je náš cíl. To je to, kam chceme jít. Na toto místo se chceme dostat. Protože Bůh chce tu tělesnou podobu Ducha Svatého. Podívejme se na tento mocný verš. Efeským 3, 8 a 9. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohánům zvěstoval nevystěžitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věku ukrytého v Bohu, jen všech stvořil. Říká tady v poslední části 8. verše, Že je tam nevystižitelné Kristovo bohatství. Což znamená neomezené zdroje v Ježíši. Víte, co znamená ten výraz neomezené? To znamená, že to nemůžeš spočítat. Nemůžeš to spočítat. Pokaždé, když se někde otočíš, objeví se nová, nová, nová věc. Něco, co se nedá spočítat. Podívejme se, co říká dále. V devátém verši říká, že tady máme Zprávu tajemství, doslova to překládám. Podívejte se na to slovo, které používá. Je nějaké tajemství těch Kristových zdrojů, které patří Martinovi. Tajemství zdrojů, kterému patří, ale Musí je zpravovat. Musí je zpravovat. Víte, my rozumíme managementu. Dnes jsem šel do sálu. Víte, všechny tyto věci se zde neobjevily jen tak. Tato sluchátka, není to tak, že jsem sem vešel a spadli z nebe. Ten stůl nebo ta kazatelna se taky neobjevily odnikud. Ty láhve s vodou se také sami neobjevily. Někdo to musel zařídit. Někdo to musel zorganizovat. Někdo Musel systematicky dát věci, věci na správné, věci správné místo předtím, věni než věni přišlo zjevení. Co vám tím říkám? Musíte dovolit Duchu Svatému, aby udělal ve vás A, než uvidíte, že přichází C. Musíte dovolit Duchu Svatému, aby provedl tyto přípravy, než uvidíte a obdržíte zaopatření. Bez tohoto zařizování nebude toto zjevení. No, dále, dále. Popíšu to praktickým způsobem. Každý den přicházíme a říkáme, pane, chceme vidět Polsko zachráněné pro Ježíše. To je úžasné přání. Fajn ambice. Ale mou otázkou je, s kolika lidmi sdílíš Ježíše každý den? 365 dní. A z těch 365 dní sdílíš Ježíše dva dny. A 363 dní neděláš nic. Takže když se modlíš, Ježíši, Přinést probuzení. Přebudzeně. Víte, co udělá? Dá ti dva. Dva. Proč? Protože děláš jen tyto dva. Nezáleží na tom, že křičíš. Zemřu pro tebe. Udělám pro tebe všechno. Ale jen dva dny. A přes zbytek půjdu do posilovny, půjdu na nákupy, půjdu něco sníst, ale dva dny rezervuji pro Ježíše. No tak. Bůh je správce. Bůh, Bůh nedělá takový rozruch. Nejedná takovým způsobem. Dívá se na to, co děláš, a ne na to, co říkáš. Víte, kdy Bůh začal mocně působit v mém životě? Měl jsem kariéru v armádě. Měl jsem opravdu úspěšnou kariéru v armádě. Vybrali si mě ze sta vůdců v armádě. Dva lidi pro zvláštní úkol. Měl jsem osobního řidiče, který mě vyzvedával doma. Odjel jsem do práce na tři hodiny, on mě zase zavezl domů. Byla to práce snu. Tehdy mě povolal pán. Skoro jsem chtěl říct, můžeš přijít tak za pět let? Protože mám opravdu skvělou práci. Hlad mě vyzvedne, pracuji tři hodiny a jedu domů. Měl jsem zaručenou vyšší pozici. Moji přátelé zůstali v této práci. Dnes ti, kteří zůstali. Mají nejméně dva domy. Pravděpodobně mají na účtech miliony dolarů. V pohodě. Říkám wow. No, Ale tehdy Bůh řekl: no, teď, teď, teď tě povolávám. povolávám. Podíval jsem se nahoru. Je tam možná nějaký jiný anděl. Bylo to bláznivé. Protože mě Bůh povolal do Číny. Říkám, co? Vidíš tady tu barvu? Já nejsem žlutý. Tady máš špatnou barvu. Tak jsem si vymyslel nejrůznější důvody. Ale bylo to velmi jasné. Víte, přišla odpověď. Zemři. Zemři. Můžete to přeložit do libovolného jazyka, ale znamená to jen jednu věc. Tak jsem si koupil jednosměrnou jízdenku. Měl jsem tehdy 23 let, koupil jsem si jednosměrnou jízdenku a řekl jsem svým rodičům, nevím, zda se vrátím, ale je to tam, kde mě volá Bůh. Můj otec byl vtipný. Říká. Buď se uvidíme tady, nebo se uvidíme tam. Měl jsem šílené rodiče. Ale uvědomil jsem si, že když jsem si koupil tu jednosměrnou jízdenku a překročil jsem určitou hranici, stoupil jsem do dimenze, kde už nemám věci pod kontrolou. Ale on je má pod kontrolou. On má přístup. On má vliv. Proč? Protože každý den se musel stát zázrak. Protože každý den jsem pašoval Bible do Číny. Protože každý den jsem vystavoval svůj život nebezpečí. Každý den jsem nevěděl, jestli budu žít nebo zemřu. Co vám tady tím říkám? Pokud chcete, aby Duch Svatý působil, v plnosti, jak prázdný jsi? Jak jsi k dispozici? Jak jsi připravený? Je skvělé, že přicházíme do církve a zpíváme. Oslavujeme. Ale na konci dne? Pokud jen jeden člověk v církvi nese to břemeno, pokud jen jedna osoba nese vizi pro Polsko, pak hádejte, co se stane. Probuzení bude odloženo v čase. Protože bez této sítě více lidí Bůh nepošle probuzení. Bez skupiny lidí k probuzení nedojde. Protože Bůh nikdy nezachránil lidi, aby je poslal zpět do pekla. Potřebuje církev potřebuje Kristovo tělo, aby řeklo, vycvičím je, povedu je v učednictví. vybavím je, vezmu je pod svá křídla a dovolím Duchu Svatému, aby si mě používal, abych vykonával Boží plán. Haleluja! Haleluja! Amen! Jdeme trochu dál. Zjevení 22, 16. verš. Kvůli času přečtěme jen 17. verš. A duchy, a duchy nevěsta práví přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne přijď. Kdo žízní, ať přistoupí. Kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Co vidíme v 17. verši? Vidíme, že duch a nevěsta se stávají jedním. Je už to poslední část zjevení. Říká Duch Svatý a nevěsta, která je kdo? Ty a já stanou se jedním. Nejsou už dva, ale jsou jedním. Už nejsou odděleně. Ale teď to vstoupilo do jejich nitra. Takže Martin už není stejný. Něco se v něm změnilo. Řeknu vám, v čem je problém. Lidé říkají, jsem letniční. Jsem duchovně věřící. Ale přijdou do církve každý týden, každý měsíc, rok a jsou stejní. Stejní. Zázraky se nezměnily. Ten nadpřirozený aspekt se také nezměnil. Vidíme možná jednoho, dva, bum, změnili se. Například, náš vedoucí tady, pastor Jakub. Vidíme, jak na něm duch svatý pracuje. Proč? Vidíte, jak se mu otevírají dveře. Vidíte, všechny ty lidi s šedými vousy poslouchají toho 29-letého mladíka. Lidé, kteří jsou v církvi 40 let, poslouchají toho, komu je 29. Toto je duch svatý. Tady není diskuze na toto téma. Je to duch svatý. Protože něco takového se neděje. Kdykoliv jsem s ním v autě, někdy mi vypráví příběhy o životě před Kristem, který měl. říkám, o Bože! O Ježíši! A pak mi pastor David vypráví svůj příběh. Říkám, pane, pomoz mi. A pak mi Tomáš říká svůj příběh. Říkám, bože, je to čím dál tím horší. Ale to je zázrak. Protože Bůh si vybírá ty slabé nádoby. Vybírá si poddané nádoby. Vybírá si ty nádoby, které zemřely, Proto, aby ukázal svou moc. Protože když se podíváš na jejich životy, říkáš, to je 100% boží moc. Moje otázka dnes zní takto. Nemohu dokončit toto vyučování, potřeboval bych minimálně ještě hodinu. Ale mám takovou otázku. Kde je Duch Svatý ve tvém životě? Když máš problém, hledáš lidi? Neustále utíkáš k lidem? Nebo běžíš k věcem? Nebo možná zažíváš jeho plnost procházející tebou? Pokud nezažíváš tu moc procházející skrze tebe, možná duch se vznáší někde nad tebou. Vznáší se. Nebo duch přichází různými způsoby. Když tady stojí vedoucí chvál, dáš ze sebe opravdu hodně. A tým uctívání odvádí skvělou práci a ty cítíš, ale když opouštíš tuto místnost, je to pryč. Uteklo to. On se tě dotýká, navštěvuje tě, ale do tebe nevstoupí. Dotýká se tě, povzbuzuje tě, ale nezůstane s tebou dokud nebude plně v tobě, neuvidíš boží moc. Je připraven spravovat tu plnost ve tvém životě. Ale problém není nebe. Problém není duch svatý. Problém je náš život. Něco zastavuje tok. Co zastavuje ten prout? Mohlo by to být sebevědomí? Možná naše pícha? Možná spolehání na lidi? Možná, možná je to naše mysl. Víte, dokud tyto věci nezdáme, plnost nebude vidět. Zaslíbení je takové, že v posledních dnech budeme mít takovou neomezenou schopnost Ducha Svatého. Ducha bez míry je připraven. On čeká. On chce vejít. Chce ti dát tu moc. Protože existuje svět, který musíme zachránit. Existuje národ, který čeká na vykoupení. Miliony nemocných lidí čekají na uzdravení. V nebi je zaopatření pro vše, co Bůh chce udělat. Co chce? Chce nástroje zcela poddané jemu. Ať se skloní každá hlava a zavřeme oči. Víte, viděl jsem to v Číně. Slabou církev. Chudou církev. Takovou církev složenou z chlapů. Čínská vláda měli něco jako kulturní revoluci, posílali pastory do vězení, rozbíjeli tyto církve a lámali vůli těchto lidí. Plakali, plakali a obraceli se k Bohu. 100 milionů obrácení. Jsem přesvědčený, Stejně jako jdu s pastorem Jakubem, jsem přesvědčen, že miliony v Polsku budou spaseny, budou zachráněny. Není žádná diskuze na toto téma, žádné otázky, budou zachráněny. Ale Bůh čeká na jednu věc, Čeká, až přijde plnost. Na každého z vás tady. Na každého z vás. Tak se vás dnes chci zeptat. Chceš plnost? Možná jsi spokojen s tou jednou třetinou, polovinou, možná tři čtvrtě. Co na to říkáš? Chceš plnost? Chceš plnost? Chceš plnost? Pokud chceš plnost, vím, že je dnes neděle, ale nezajímá mě to. Pokud chceš plnost, přiběhni tady dopředu. Rychle. Protože není důvod, není důvod, proč ty a já bychom měli fungovat jen v jedné třetině. Nebo v 50%. Nebo možná v 80%. Protože božím zaslíbením je 100%. 100%. 100%. 100%. Chci, abyste to udělali toto. Chci, abyste volali k Bohu. Volej k Bohu dnes. Jsem unavený. Jsem unavený. Jsem unavený životem takovým způsobem. Už takhle nechci žít? Chci vejít hlouběji. Chci vejít hlouběji, otče. Chci vejít hlouběji do Ducha Svatého. Cokoliv je ve mně a zastavuje mě to. Chci zemřít dnes. Chci zemřít svému tělu. Chci zemřít své píše. Chci zemřít své aroganci. Chci zemřít svému soustředění se na sebe. Chci zemřít svým bůžkům. Protože chci, abys převzal kontrolu. Chci, abys převzal kontrolu. Mluvte s Duchem Svatým. Mluvte s Duchem Svatým teď. Mluvte s, teď. Mluvte s ním. Buďte k němu upřímní. Buďte k němu upřímní. On nemá rád náboženství. Dívá se dnes na tvé srdce. Potřebujeme armádu! Potřebujeme armádu. Potřebujeme armádu věřících, která povstane, aby přinesla úrodu. Potřebujeme armádu věřících, aby vedla studenty, vybavila lidi, kteří přijdou. Musíme být k dispozici. Odevzdejte se dnes. Odezdejte se. Duchu Svatý, vejdi hlouběji. Chci, abyste se modlili v duchu. Modlete se teď v duchu. Začněte se modlit v duchu. Duchu svatý, vejdi hlouběji. Nechci opustit toto místo v polovině. Chci plnost. Chci, abys mě převzal. Od hlavy až k patě. Chci tvou přítomnost. O nic jiného se nestarám. Nestarám se. Chci jen tebe. Chci jen tebe. Tvého ducha. Tvou slávu. Uctívejme. I just for you right now. Sejdu dolů a budu se dělá, za dělá, vás dělá, modlit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cześć, nazywam się Jakub Kamiński i cieszę się, że wysłuchałeś tego przesłania. Wierzę, że wniosło ono nowe rzeczy do Twojego życia, a Ty czujesz się zachęcony i zbudowany. Jako Now Church modlimy się, abyś żył zwycięskim życiem, do jakiego powołał Cię Jezus. Jeśli czujesz się poruszony do tego, aby wesprzeć finansowo to, co robimy, możesz zrobić to klikając link w opisie tego filmu. Odwiedź nasze media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie.